Сорок вісім днів смирення, роздумів і каяття. Хай Господь поселить світло в ваші душі і життя. Хай спокуси не здолають, витримка не підведе. І від скверни, зла і лиха, нехай Бог вас береже. Зичу миру і здоров'я, сили, мудрості, добра. Будьте Божій волі покірні, і воздасться вам сповна.